ورجعنا لكم بحلقة جديدة حلقة اليوم إن شاء الله بتكون حلقة رائعة إن شاء الله حلقة في اليوم نتكلم عن موضوع كاميرا هل إنه هذا الشخص يعني فترة حالية سميت يعني بين قوتين مخلط البنات بس بسبب إنه البنات طلعوا وقاعد أفرون عن هذا الشخص وهذا الشخص قتل إمرأة وبنتها بسبب تهور فيه في القيادة وما زال البنات قاعد أفرون عن هذا الشخص عموما خلت خالي الانترو بعدين نكمل الحلقة طبعا لو وصل كاميرا هيرون في ترند في منصة تويتر في الوقت الحالي سياسة مقتل امرأة وبنتها بسبب تهور في القيادة صراحة ما نعرف يعني تهور في القيادة ولا غباء من كاميرون هيرون لانه كان يسوق بسرعة خيالية في مكان عام او في طريق عام وهذا الطريق ما هو مخصص للسباقات بداية القصة كانت انه كاميرون هنا عنده سيارة رياضية وصاحبه ايضا عنده سيارة رياضية وقرروا يتسابقون في هذا الطريق العام، وفي هذا الطريق كان في خط مشاة تمام؟ واول ما فتحت الاشارة بدأوا يتسابقون ويشوفون مين الاسرع وكانوا يمشون بسرعة خيالية وبعد فترة ظهرت اللي هي الامرأة وبنتها وكانوا يبغوا يمشون في خط المشاة، لكن كاميرون هيرن كان يمشي بسرعة خيالية فاصطدم في هذه الامرأة وسبب في وفاتها. وبعد فترة صدر حكم بالسجن لمدة 24 سنة على كاميرون هنا وظهروا هذول البنات قاعد دفن عن هذا الشخص جون حرام مفروض ما ينسجن لأنه ما يقصد ومن هذه الأشياء ومن هذا الكلام صراحة ماني نعرف ليش البنات طلعوا قاعد دفن عن هذا الشخص يعني بس عشان هذا الشخص جميل قاعد دفن عنه يعني أي شخص جميل ما ينسجن كيف <تصفيق> يعني هو سوى غلط المفروض انه ينسجن صح هذا الشيء لكن انتم تطلعون تدافعون عنه؟ هذا الشيء اللي انا صراحه قاهرني واللي مخليني اطلع الان قاعد اتكلم عن هذا الموضوع لانه في الاول وفي الاخير صراحه بينه وبينكم ما كان هام من هذا الموضوع الا يعني من بعد ما شفت انه البنات طلعوا قاعد يدافعون عن هذا الشخص هذا الشيء اللي صراحه نرفزني وبكذا كده خلصنا حلقة وتكلمت عن هذا الموضوع بشكل بسيط أتمنى انه هذا حلقة اعجبكم و عن و لا تنسون لايك وشير والاشتراك وبكذا اشتراك خلصنا ويلا يلا